فيه بسم الله ابني يحمل اي سي ما اخذ لسه وما بس اشوف الاداة فاتت تحت اول نقطة معناته بعتمد هذا المكان اللي فتت منه هيها فاتت خلص بسم الله بقوم ببلش انا هيك وهيك هيك وهيك, وهيك. لا فانا هون الحمايه صارت امورها طيبه والاي سي من هذا الجنب ارتفع وانشال عنه الحمايه ضال عندي في نقاط هون شباب انا ليش بظل حاطط الحراره كمان الحراره لازم تظل موجوده عشان النقاط ما يتبرد نقطه وتكون انت عم ترفع اذا اذا بردت نقطه ورفعت انت بالاداء هاي معناها انت خلعت الرجل بدك ترجع تعوضها فانا هون ما بشتغل هذا الشغل بظلني ماشي على الحراره نفسها ومحمي على الاي سي بظلني ماشي وما بزاوره مش بالغصب يعني بالهداوه ها شوف عم بفوت لحاله شايفين؟ عم بتفوت هي ها طلعت الامور هذا هيك انفك طيب احنا اليوم درسنا عن ايش؟ عن الشبلنه التنظيف انا حكيت عنه شايفين؟ انا عاملها شوف هي طاق هي اثنين هلا تعتبر على اربع طاقات هي كونه انا بدي اشتغل عليها هيك شوف شباب لما بحط الاي سي هون الاي سي رح يغرق بجوره صح؟ وشو رح يصير؟ رح يصير في مساحه مسحت الشبلونه، يعني انت قد ما تصب هون رح تكون امورك تمام 100%. طيب خلينا نجرب الشغل. لا ما رح رح ننظف الاي سي كبدايه وبعدين بنبلش نشتغل بالشبلونه. شباب هذا الاي سي رح اشتغله على على الجوكر وراح اشتغله على العادي، نشوف انا الان مثبته عم بضغط عليه بس مش هالضغط اللي انت بالي بالك يعني مش بالي بالك اني اكسره دير بالك تمام؟ هذا الاي سي خليني اكبر شوي عشان الصوره توضح بشكل اكبر احنا مرحلة التنظيف شباب يعني انت هون حر اعمل اللي بدك اياه عشان يصير في لزوجه بالموضوع وما تنحك معك الارضيه والان انا بدي اشرح لك كمان حل الارضيه اذا مفكت معك او صار معك اي مشكله انا حاطه فيكس عليها وبروح بسخن الارضيه خلينا اسخن الاي سي كله وبعدين ببلش امشي هيني مشيت لانه الكاوي ممتاز عندي فدغري سخن ودغري اشتغل ودغري كذا هاي التنظيف شايفين دائما كل ما تحط يعني لو عندك راس شطف نفس هذا الراس اللي عندي فمعناها انت لازم تقارن تحط ايدك مساحه يعني مستقيمه لانه احتمال يحكمين بحق الاي سي لاحظ هاي نقطه بيضه هذول اللي جنبهم كلهم ما في اشي ابيض يا هل ترى هل بروح بحكم هيك بصير تروح تحكهم بس كمان في طريقه اسهل انه انت تجيب اصدير معجون 183 عفوا 138 وبتروح بتنزل كل الكميه هاي هون وبتصير تمرض فيها شوي شوي طبعا ضوء على الاي سي ما في لاحظ معي شايفين النقاط اللي ما كانت متبلوره كيف تبلورت شباب في كثير على الزوايا شايفين احيانا الزاوية هون بيكون فيها نقطة سودة انت مش منتبه هون بيكون اشي مش اشي اسود مش منتبه هون بيكون اشي يا شباب هاي المساحة لازم تكون هيك كيف يعني كيف لوح البلور ده تكون زيه هيك مستقيمة تمام الارض كلها ما شاء الله عليها مثلا يعني لو صدفت معك زي ما صار معي انا مثلا وطلع في عندك هاي النقطة مش مبلورة خلص هيني انا بلورتها، معناها انا جاهز لمين؟ ل... ل... فورا للشبلنه، خليني اشوف كمان في عندي هون كم نقطة، هاي النقاط كلها ما إلها شغل، شغلك بهذا الصف وهذا الصف وهذا الصف فقط لا غير، عشان ما تفكر إذا ما تشبلن معك تروح تقول والله أنا ما تشبلن هذا الجنب ده عيد الشبلنة، لا يا أخي هذا ما إله شغل. تقدر تعرف هذا الكلام من المخطط، لاحظوا معي هذا هو الأي سي، راح أشبلنوا شباب على شبلونته وراح شبلونه على الجوكر عشان في ناس بقول لك يا اخي انا الجوكر ما عم تزبط معي صح ولا لا يا شباب؟ خلينا نتوقع اول اشي احنا عملنا درس واعطيناك فكره انه ممنوع الضرب ممنوع كذا بالشبلونه لاحظ الشبلونه عندي موس موسخه كثير فبدي انظفها كيف الطريقه؟ لاحظ شو عندي؟ هاي فرشاة حديد الجنب الثاني شباب ما بدي شيء راح تشوف انه الوضع صار توب عندك توب حترجع الشبلونه احسب افرجيك طبعا انا ما بثنيها انا بضغط عليها بس ما بثنيها يعني خليها تطاج. رح نبلش فيها كبدايه انا بروح بحط القصدير اللي نشفته لاحظ عليه هاي كل الكميه اللي انا نشفتها بس يا هل ترى شو بدي فيها كلها انا اروح <تصفيق> شايفين وبروح بزرع لاحظوا شباب انا قد ما اضغط هلا ضاغط يمين وضاغط شمال اصبحت رح تتنقل اجباري شايفين؟ اصابعي راح تتنقل اجباري، فلاحظوا قد ما تنقلت السماكة تبع المنشفة اللي حاطها ثابتة، يعني كل ما أنت ضغطت مكان بتروح هي بترفع بتصير زي الراسور، يعني بترفع الاي سي للمكان الثاني بحيث أنه ما يدخل على الجنب الثاني أو الثالث أو كذا. شايفين؟ لاحظوا معي اتطلع. شايفين في ناس بيقول لك روح يمين ولا تروح شمال في ناس روح بيقول لك روح شمال يمين. يا عمي عم بقول لك انا ما دخل هاي كل القصه اللي انا بشتغل فيها 340 بس بس انا بدي اخلي درجه الحراره على آه 340 والهوا قد ايش 40 50 انت شو بدك عادي يا شباب ما في عندك اي مشكله بسم الله شايفين هيك انا شبه يعني انه مبين اني خلصت بس ما بعتمد 100% انه انا خلصت بستنى تمام خلصت بروح برفع الشبلونه وبنزل الايسن بشوف هل الشبلنه تمام الشبلنه مش تمام ملاحظين الشبلونه ما في شغلات ما مسكت معي بالمره، فبعيد كل شغلي بنظف الاي سي عفوا، انا مش ضاغط شباب بس اني مهديها تهدايا. هاي الحاله شباب بتنظف ترجع بتصب، كيف تنظف؟ بتنظف هيك الطريقه هاي بتقص الزايد كله كله بتقصه بالشفره طبعا الشفرة انا بشوفها افضل اداء واحد اداء يعني حامي يعني بتنظف كويس شايفين؟ الان انا مضطر اني ارجع اصب كمان برجع بصب ممكن تكون النقاط زاحت ممكن يكون صار فيه ماي خلل عادي خلاص انا هيك انتهيت برجع بهديها تهداية ما بضغط قطعة القماش زي الراسول تقريبا فهي ضاغطة وانا ضاغط وخلاص الامور طيبة يعني بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم نرفع الشبلونة ومنشوف شو النتيجة اللي طلعت معنا بروح بنظف تنظيف كامل تعتبر الشبلونة هيك مش مزبوطة لاحظوا شباب بنرفع الشبلونة بسم الله مش مبين معكم اشي لكن هي مزبوطة ومش شبله نزارته والامور تمام بس بدها تنظيف يعني لازم تنظف هذا المكان مم. الزوايد يعني بتنظف الزوايد وهذا اشي طبيعي شايفين نيجي للجنب الثاني كمان بننظف تنر بتنظف بشي اي اللي بدك اياه انت حر شايفين تقريبا الشبلنه تمام خليني اشوف شو في, في هون هيها شايفين الشغلات هاي يعني تخلص منها على السريع يعني خليها برا ترجع تيجي لمكان ثاني هون وهيك الشبلنه تمام خلينا نروح نحط عليها شويه فليكس مشان تتكور كل الارجل وخلاص لاحظ هذيك النقطة شباب نو نكت لأنه ما في عليها ولا أي نقطة اتصال لو في بتحكها وبتحط عليها أي دائرة تبع نقاط، النقاط اللي تحت كانوا مبينين مش مشبلنين هسه صار كله جاهز. طيب هيك أنا جاهز للتركيب شايفين؟ الآن أنا بدي أرجع أخرب الآي سي وأرجع أشبلنه بشبلونته مش بالجوكر، هي عن طريق الجوكر بدي اروح عن طريق الشبلونه تبعه. شايفين؟ لاحظ انا بدي ارجع اخرب كل شيء اشتغلت فيه عشان انتم تشوفوا كيف يعني انا ماني شاد يا شباب بس بمرق تمرين. خلص بروح بنظف. الان بننتقل من شبلونه الجوكر لشبلونه هذا الاي اللي موجوده. ابشر، شو تليفونه <تصفيق> <تصفيق> خلاص ابشر السلام عليكم حبيبي احيانا الشباب من اول مره بتضبط معك الشبلونه وبدون ما تضغط وبدون ما تعمل شيء واحيانا ما بتضبط وانا واحد من الناس يعني مشان ما يصير لف ودوران يعني الشبلونه احيانا ما بتضبط احيانا بقول مش على طول بتضبط مباشره بس احيانا شغله نادره تلاحظوا معي يعني تقريبا انه هيك الوضع تمام بس خلينا نتأكد عادي بعد ما تخلص بعد ما ترفع الشبلونة بتكون النقطة مش مبلورة فأنت بتيجي هون عادي سهل الموضوع بصير تبلورها يعني على الكاوي آه على الحرارة وعلى شوية آه فليكس بتتبلور معك وامورك طيبة بسم الله لاحظوا امور طيبة ما في مشكلة إذا في عندي نقطة ما اجت شوفوا لها حل كمان يعني كويس انه بين معي انه في نقطة ما ما هي كويسة شوفوا كيف بنجيبها يعني يعني الأمر سهل سهل بالنسبة للمستخدم طبعاً للي, للي متعود على هذا الشغل أما للي مش متعود بده في دورة مش دورة تروح تعملها لا دورة بينك وبين نفسك كل شوي تفك وتركب كل شوي تفك وتركب طيب بدي نقطة أنا تكون يعني نفس القياس لاحظ هاي نقطة هاي النقطة هيك موجودة تمام يا بس بدك شوية فليكس اطلق شوية فليكس عشان تهدى وبالكاوية يا شباب يعني نقطة بسيطة هذا العملية بتعملها كمان على البورد عادي بالهوت شكلها بدها تبعد برجع يعني شبه قعدت بجيب شوية فليكس وبمرجع الكل مشان الأرضية كلها كلها تتبلور وتتكور يعني خلص بضل عندي نقطة واحدة مش مزبوطة مثلا يعني إذا بدك أنت تحل المشكلة بشكل كامل ما في داعي ترجع تحط الشبلونة بتروح بتجيب نقطة نفس النقطة اللي أنا حطيتها هيك أنا حاطها خلص ها هيك النقطة تمام بس بدنا نقص شوي من النقطتين اللي التصقوا ببعض طبعاً بدك تشوف شفرة نفسها هي الشفرة تكون حادة حاول تختصر النقطة اللي حطيتها هذه قصيناها بالفرشاة ازبط تروح بالفرشاة هيك خلص الآن بس بتكوّر تكوي يعني تمام الأمور بس كأنه كبيرة شوي كمان بدك كمان تقص منها كمان لازم اقص منها عشان يعني ما يصير مكان أعلى من مكان فين؟ ولا طارت خلاص هيك تمام إن شاء الله على الجوكر ونقول بسم الله لنشوف انه الجهاز بزبط ولا لا يعني انا عذبت حالي الفاضي لكن آه منظل نتعلم منظل نشوف كون هذا الأيسين انا اول مرة يعني بشبل فيه وما في عندي شبلونه لو بدي اجرب على الجوكر وبالنسبه للأخوة اللي كتبوا لنا انه الجوكر ما بتزبط معاهم يعني شوفوا شو الطريقه اللي انا راح اشتغل فيها وان شاء الله راح تزبط مع الكل مش اول مره راح تزبط معك يعني آه لازم تركز انه مش اول مره ومش شرط اول مره تزبط معك شوفوا انا راح امد المعجون القصدير والمعجون هذا المده بشكل كامل على المساطر على المسطرة وبعديها بكون يعني بدي اكون مصاب كل الارجل وعارف حالي اني انا اشتغلت صحيح شايفين لازم تصب الارجل كويس 100% وبعدين اخر اشي بتنظف شايفين واتجاهي تقريبا عم بسحب سحب شايفين يعني اذا بتحس انه في مكان ما مسك ما نزل فيه معجون او قصدير معليش من تخصصي أشي ارجع تأكد يعني عندي هون بتلاحظوا معي هون ها ومن هذا انا بكسر قاعد بحيث انه يعني ما ارجع اعيد الشبلونه تمام ايدي بتضل ثابته شباب ايدي بتضل ثابته مكان الشبلونه بضل في زوايا هلا انا نفخت عشان انشف خليني اروح الزاويه اللي تحت بنسحب الهوت اير النقاط كلها تاخذ تلتحم مظبوط عادي ممكن تشوف نقاط يعني ما مش ملتحمه عادي ما هو هاي جوكر اصلا يعني مش مش اله لاحظ معي إيه هون تمام خلصنا من هون بضل عندي هذا الجنر ما راح يبين معك انه الشبلونه مضبوطه ولا لا بالجوكر، هاي مشكله الجوكر لازم انك شو تساوي انك ترفع الشبلونه وتتاكد منها من دون ما يعني انه يكون في اشي، بنعرف الشبلونه كيف عم بتفك لحالها فاحتمال انه يطلع نقاط مش لاحمه، انا شايف انه الامور طيبه معلش الشباب صورتي روحت مش فاضي اني ابلش بالكاميرا وال لاحظوا معي انا شايف إنه الامور طيبه وهلا بتبين معانا لاحظوا على اسمي جميع النقاط متساويه لكن شو بيضل عليك نظل عليك إنك تحط شوية فليكس نظاف تتأكد منها شايفين وبتروح بالحرارة فقط لا غير شايفين علشان النقاط كلها تتكون. ملاحظين على الاي سي وعلى النقاط كيف تكوروا كيف الامور تمام هذا الاي سي ولاحظوا على الشبلونه كيف راح ارفع وانزل بحيث انه الامور تصفى وتشوفوا على الجنبين شايفين هيك الشبلونه عندي 100% والاي سي تشبلن معي 100% شايفين على شبلونه الجوكر يعني بدون ما يصير معي ولا اي مشكلة. في عندي نقطة. لحظين. نخذ الاي سي على جنب. أه بتمنى لكم التوفيق. وبصراحة انا تعبت شوي بهذا الدرس لانه شبلنت وفكيت ورديت جربت ورديت عملت كثير خطوات. لحتى زبط معي. يعني هي الشبلة مش شغلة بصراحة انها مية بالمية تزبط معنا دغري. لما بتشوف الناس اللي بتشبلن اشيه الدقيقة هيك بظبط مباشر وهذا بيكون معمول منتاز مكسوس منه محطوط منه وبيزبط معهم يعني بالنهاية بيزبط وفي ناس من اول مرة انا احيانا من اول مرة بعمل هيك هيك كارز بعبي اموره تمام بيزبط مية بالمية <تصفيق> عرفتوا علي لكن مش كل اشي انا دائما بيزبط معي مثلا مش كل مرة انا بتزبط هالقصة يعني انه آجي كل مرة اعمل شبلنة دغري يزبط معي لا ما في يعني لا احيانا من اول مرة خلص مشت وبتزبط معه واحيانا يا سيدي بعقدك الجهاز بتعيد الشاب لنا اكثر من خمس مرات ست مرات لحد يزبط تمام فانا اعطيتكم الشغلات اللي, اللي انت لازم تتقيد فيها من البداية اهم اشي لازم باول الفيديو مثل ما نزلنا تروحوا تركزوا على تنشيف القصدير مشان ما يتماسك ببعضه بتصير الشغلة اسهل واسهل عليك تمام اتمنى لكم التوفيق وشكرا للشباب شكرا السلام عليكم